Είναι τόσο γλυκούλης όταν κοιμάται Ξύπνας κρατς Τι συμβαίνει πολύ Είναι Σάββατο Και ο Ζήνας ο οποιοδήποτε Σάββατο δεν έχω κανένα σχέδιο Ούτε αγκαλίες, ούτε ασκήσει ούτε ευδίνες Ξέρεις τι σημαίνει αυτό Θα έχουμε τη πιο φανταστική μέρα φιλίας που έχει δει ποτέ το